السلام عليكم متابعينا الأعزاء ما هي الأوقات التي يحرم فيها قراءة القرآن الكريم؟ قراءة القرآن فضل عظيم فهو نور يضيء دروبنا بالإيمان وترفع به درجاتنا فإن لقارئ القرآن لأجرا عظيما عند رب العالمين سبحانه وتعالى فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف وقد حرم الإسلام قراءة القرآن الكريم في هذه الأوقات فعن أبي وائل رضي الله عنه قال كان يقال لا يقرأ الجنب ولا الحائض ولا يقرأ في الحمام وحالان لا يذكر العبد فيهما الله عند الخلاء وعند الجماع إلا أن الرجل إذا أتى أهله بدأ فسمى الله ففي حال الجنابة قال علي رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحجبه ولا يحجزه عن قراءة القرآن شيء سوى الجنابة أو إلا الجنابة وقال الحافظ أبو عمر بن عبد البر روينا من وجوه صحاح ان عبد الله بن رواحه رضي الله عنه مشي ليله الى امه له فنالها فراته امراته فلامته فجحدها فقالت ان كنت صادقا فاقرا القران فان الجنب لا يقرا القران وتحرم قراءه القران الكريم على الحائض والنفساء فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقرا الحائض ولا الجنب شيئا من القران ويحرم قراءة القرآن الكريم في الركوع أو السجود فعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قراءة القرآن وأنا راكع أو ساجد ويحرم قراءة القرآن الكريم في الخلاء والأماكن القذرة إجلالاً وتعظيماً للقرآن وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد امتنع عن رد السلام وهو يبول فالامتناع عن قراءة القرآن الكريم من باب أولى وتكره التلاوة أثناء الوضوء فالثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يسمي الله عز وجل قبل الوضوء ولا يتكلم أثناءه فقراءة القرآن الكريم جائزة في كل الأوقات وعلى كل الأحوال ما لم يكن الشخص جنباً أو على حالة مستقذرة أو كان متنجس الفم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 إن شاء الله تعالى